Sarjatoiminto on hyvin kätevä, eli tarkoittaa sitä, että tarvitsee jatkaa jotain sarjaa, eli maanantai, tiistai, niin ne kun on maalattu, niin tuohon tulee tuollainen risti, ja siitä on mahdollista sitten vetää näin, niin se tekee automaattisesti tuon mukaan, tai jos olisi esimerkiksi vuosilukuja, niin jälleen tuosta kuotetaan kiinni, niin se tekee vuosiluvut, tai jos on kuukausia, niin Voidaan näin vetää, niin se tekee noin. Tai jos on aloitettu tämmöinen lukujono sarja, 2, 4, niin se ottaa 6, 80, eli noin.